Dobrý den, milí přátelé. Dnes vás vezmu na místa, na kterých se chystá to, co se během následujících měsíců dotkne většiny z nás. Na místa, na která se ale většina z nás nikdy nedostane. Pronikneme do neveřejných prostor jedné z nejvyšších staveb v České republice, do Žižkovské televizní věže. A prozradím vám, jak zařídit, abychom se i nadále mohli dívat na televizi. A především, abychom televizní programy mohli sledovat v daleko vyšší kvalitě než dosud. A hlavně zadarmo. Tak jdeme na to. Vítejte v Televizním království. Tak teď stojím v centrální mozku celého televizního vysílání v České republice. Sem se zbíhá signál z hlavních televizních stanic a potom je odsud rozesílán na všechny vysílače v celé naší zemi. Možná se ptáte, proč je tady takový hluk. Technologie tady jsou velmi výkonné, tedy se hodně zahřívají, tedy je potřeba je hodně chladit. A z vysílačů pak televizní signál takovými měděnými trubkami. Mimochodem, taky vám to tady tak trochu připomíná mini pivovar. Putuje k nebi do antény, tady na Žižkově do výšky 216 metrů a zní k nám do obýváků, kuchyní a pokojíčků. No a právě celý tento systém teď čeká revoluce přechod Na daleko kvalitnější šíření signálu. O co jde? O takzvané DVB-T2, tedy digitální televizní vysílání nové generace. Přechod na něj se dotkne více než poloviny všech domácností v naší zemi, tedy těch, které přijímají televizní signál klasickou pokojovou nebo venkovní anténou, případně společnou televizní anténou. Jednoduše řečeno, těch diváků, kteří mají příjem televize zdarma, neplatí žádné poplatky poskytovateli placených televizních služeb, s výjimkou poplatku české televize který je povinný pro všechny majitele televizních přijímačů bez ohledu na to, jak televizní signál přijímají. Nejde o žádný výmysl a rozmar, ale prostě o to, že technologie jdou raketově dopředu. Část televizních kmitočtů musí být nejen u nás, ale v celé Evropské unii uvolněna pro mobilní operátory a vysokorychlostní mobilní internet. A tak se musí přejít na kmitočtově efektivnější systém DVB-T2, který umožní zachovat rozsah a pokrytí televizním signálem na dnešní úrovni. Tedy, že se budeme moci dívat na televizi zadarmo i nadále. A nejen to. My se na ní budeme moci dívat zásadně lépe. Jako mobily, které ještě relativně nedávno uměly jen telefonovat a psát SMSky nahradili chytré telefony, které jsou vlastně takovým malým počítačem, tak stejně tak nám daleko více možností nabídne i televizní vysílání DVB-T2. Pojďme si to vzít postupně. I nadále budeme moci sledovat více než 30 kanálů českých komerčních televizních stanic, jako jsou kanály skupiny Nova, Prima nebo Barandov, a také všechny programy České televize, některé v té nejvyšší HD kvalitě. Čeká nás lepší pokrytí televizním signálem, propojení televize s internetem a interaktivní služby, jako například přístup k již odvysílaným televizním programům, k filmotékám, k doplňkovým informacím a k online hrám. A to všechno zadarmo. Abychom toto vše mohli využívat a mohli se dál v klidu dívat na své oblíbené programy, potřebujeme televizi nebo set top box které umí přijmout vysílání ve standardu DVB-T2 s kodekem HEVC H.265. Uf, tak teď v lidské řeči. Přikoupit takový přístroj poznáme jednoduše, podle této kulaté zlaté samolepky s logem dvb 2 ověřeno, která signalizuje, že přístroj byl pro příjem nového standardu vysílání úspěšně otestován. No a vy se teď určitě ptáte, kdy to vše propukne právě u vás, kdy vás to čeká. Tak to vám povím příště. A nejen to, dozvíte se například, co dělat, pokud máte v domě společnou anténu. Tak se mějte a dívejte se.